Forumul judectorilor sare la gutul lui Tudorel Toader, declaraile sunt cel pui stranii, inacceptabile într-un stat de drept. Afirmațiile ministrului Justiției Tudorel Toader, care a pus la îndoial profesionalismul judectorilor greco, au fost astru sancționate de către Forumul judectorilor din România. Magistrație sublinieră i-arat stupefacția în unor astfel de declarații ale Ministrului Justiției, numindu-le inacceptabile într-un stat de drept sublinieră i de pentru România. cel puin stranii inacceptabile într un stat de drept pun în pericol însui parcursul României ca stat membru al Consiliului Europei tărgând cu buretele toate eforturile autorităților române de a respecta partenerii europeni, desfurate constant în ultimii 20 de ani se arată într un comunicat al Forumului Judectorilor. Experii greco sunt persoane calificate, extrem de bine pregătite profesional, cu vast experiență, fiecare stat membru furnizând o listă care conține maximum 5 experimente. Activitatea de evaluare implică inclusiv urmirea observailor statului verificat. Întâlniri cu toate autoritățile relevante îi supunerea anteproiectului proiectului de raport spre comentarii statului membru care face obiectul evaluării, mai precize al forumului judectorilor în comunicat. Declarațiile lui Tudor Toader vin în contextul în care experții greco au redactat un raport critic privind modificările la legile justiției.